A mám jednu sestru, ta teď studuje v Liberci na univerzitě. A pak mám ještě jednu nevlastní sestru a dva nevlastní bratry. A ty bydlej taky v Praze, nebo kousíček za Prahou v Hostivici, což je městečko opravdu na hranicích Prahy. Mám jednu sestru, ta se odstěhovala do Českých Budějovic, kde žije se svojí rodinou. Jednoho bratra kterého mám velice rád, akorát ho vidím jenom za půl roku. No, tak A jsi Můj bratr pracuje v automobilce, v Liberci, Magna. Vyrábí díly pro Škodovku, což je česk česká značka, auto. <laughs>